أقبل يوم العرسان وفرح استديوهات العرسان وفرح الضال والد يا حسب فايز يا حسب الطلب ارحبي يا شيخة البيض والكل استعد. اقبلي يم العرسان، اقبلي يما العرسان وافرحي بغضا شجعان، يم فايز شفي في الحظ يد ارحبي يا المناعير والكل استعد، لك يوقف الحضور عن يسار وعن اليمين، سيامك ايامك سعيان لطيبك فارق عن يعني نساء العالمين الذرابه والوقار والوقار من خصالك يا جميله يا الجميله انتقوا من اهل طاله اهل طاله من نصاهم يبشر مدد وفزعه الذرابه والوقارة مع الركابه عن من خصالك يا السنه بندر يا عسى اليوم سعى والسعى تجعل يلقى في طول السنين وفهد قال لي ما وقف فعله يسوي بلد المراج العشق قلبه في وقته شده وبندر وانت حر النجمه على العين يا صعد واشهد انه من ما يصيد الله وفهد نسل شيخ الطيب السعى ما في نلعها الله لابد تاريخها يشهد بنجد متين، لابتن تاريخها يشهد بنجد متين، مرحبا واهل الهلعات، همنا الغلط بالضيوف اللي لبطونه وكل الحاضر حايل من لطى وشرف وشاركنا السعادة، الحفل بكتم شاركنا السعاد مرحبا بكثير وخمزان والفرحات زين شيلات شيلات الفرح قصايد شعرية حسب الطلب